I høyere utdanning er vi pålagt å gjennomføre en studentevaluering evaluering etter en studium. Och det er et veldig viktig verktøy for oss i revideringsprocessen av ett kurs. Så hvis du ikke allerede har et pålegg om å gjennomføre en evaluering, så anbefaler vi det i aller høyeste grad. Dette er en fin mulighet til å få vite hvordan kursdeltagerne oppfatter det kursinnholdet som du har laget. Og det er veldig ofte at vi reviderer innhold fra gjennomføring til gjennomføring, slik at vi hele tiden gjør kurset litt bedre og får litt bedre og mer fornøyde kursstiltagere. Så skal du passe deg på å ikke henge deg for mye opp i enkel enkeltkommentarer. Hvis du kommer opp i typ 85 prosent fornøyde studenter, så er det veldig bra og du må ikke ta for mye til dig eventuelt negative tilbakemeldinger som du får av ett lite antal studenter. Jo flere studenter du får tilbakemelding fra, og jo høyere svarprosent, jo mer trolig er det at du bør ta hensyn til de forandringene. Jeg skal nå ta utgangspunkt i det som vi kaller for IKT-MUK og IKT-PEDMUK, og student-evalueringene vi gjennomførte der, i 2020. Og nå er vi inne i evalueringsskjema for 2020 på IKTEP HEDME i Her ser vi at vi har 123 svar, som er cirka halvparten av de studentene som gjennomførte dette kurset, altså en svareprosent på, cirka 50 Vi ser at det er en stor andel kvinner, vi ser en aldersfordeling, og vi får også med oss det som er hva er din totalvurdering av kurset. Och som vi kan se här så har vi 54 av studentene som er svært godt fornøyde med studiet. Og vi har også 38,5 som er fornøyde med studiet. 3,3 på hverken eller, og 3,3 og 1,6, og vi ser antallet som har svarte, det er tilsammen 6 studenter av 123 som i liten grad er fornøyde med studiet. Du bør selvfølgelig også lese gjennom deres kommentarer, men du bør nok ikke gjøre store forandringer basert på et så lite respondentgruppe. Så her kan vi se hva vi har gått gjennom. Jo, vi har spurt om hvordan vurderer du IKT-PEDMUK i forhold til følgende faktorer. Hvor relevant er det i forhold til det å være lærer? Bidrar det til å endre din undervisningspraksis? Og vi har også spilt det «Gjort deg bedre i stand til å digital undervisning». Og vi vil jo anbefale studiet til andre. Disse ting har vi spørt våre studenter om. Og som du ser, så har vi fått en relativt god tilbakemelding. Hvis vi hadde fått noen av disse poengene som vi ikke hadde fått så god tilbakemelding, så burde vi jo sterkt vurdert å gjøre en forandring. Så har vi spurt om hvor mye studerer studenten. Det er en forventning på 15 studiepoeng som dette kurset er at de skal studere 20 timer i uka. Som dere ser av svaret under her, så er det jo i veldig liten grad, det er så mye som 1,6-1,2,4 prosent som bruker over 20 timer i uka. Så da på en måte treffer vi innenfor. Og vi kan se i forhold til at det er 5-6, hvis vi tittet, 4-5 timer er det de fleste legger ned. Så kan man jo egentlig tänke sånn at her kan man faktisk legge til mer faglig innhold uten att det blir for mye i forhold til hvor mye studenten studerer i gjennomsnitt. Og en annen indikator vi har på dette med innhold, det går jo på omfang. Så når du får inn et sted at faktisk 66 prosent att at det er passomfang, og at ca. 30 prosent sier at det er litt for stort omfang, og bare 7 prosent att at det er alt for stort omfang, og vi har bare en som synes at det er for lite, så er du egentlig på ett nivå som du er ganske ordentlig. Det er alltid sånn at studenter gjerne vil jobbe mindre, men det er på måten måte en tilbakemelding så vi velger å tolke, at vi ligger på et sånt passe omfang, men de kan nok jobbe litt mer, fordi vi ser i statistikken at de ikke studerer i noe i nærheten av 20 timer i uka. Så har vi sett på hvilke de ressurser de bruker i kursene våre. Og ser vi sånn at jo mer lilla du har, jo viktigere anser de det. Og blå er lite viktig, och så går det over mot høyre til att bli viktigere og viktigere. Och det vi ser er att kanske vitenskapelige artiklar är det som studentene våre bruker minst på dette studiet for å lære fra. Hvis vi ser på tekstpensum, så brukes det i stor grad. Det ser vi på denne grønne søylen her. Mens videoene de er enda mer viktig i disse nettkursene. I svært stor grad så sier 91 av de 123 studentene at dette er svært viktig. Og så har vi også sett på sånn som Multiple Choice, altså disse kartleggingstestene som vi bruker underveis, synes studentene er veldig viktig. Så har vi jo tilbud om veiledning, og det ser vi jo at det er det mange som var benyttet seg av, og som egentlig ikke er sånn noe helt klare, entydige eh, svar. Og vi har også stilt en spørsmål om refleksjonsspørsmålene som vi bruker i studiet. Er de viktig for læringen? Ja, det er også sånn middelsvar, kanskje egentlig heller litt mer mot negativ halvdel. Hvis vi går over til diskusjoner og samarbeid som medstudenter, så trekkes ikke det fram så veldig høyt heller. Og til makemelding på peer-to-peer, -peer, altså at man gir hverandre tilbakemelding, trekkes heller ikke så veldig sterkt opp av denne studentgruppa. Så har vi lydpensum i forhold lydfiler, e-bøker og powerpoint-presentasjoner. Og da ser vi at det er powerpoint-presentasjonene som de mener det er viktig, altså han legger ved til, eh, tilgjengelig inne i selve kurset da. Og disse tingene er jo da på en måte med på å hjelpe oss å finne ut hvilken type måte bør vi publisere innholdet til studenten, slik at de får det på den prefererte måten de ønsker å med. Vi bruker også omfattende bruk av fritekst, der vi lar studentene svare en utdypende kommentar, og som du ser så skriver noen mer enn andre. Men dette er veldig nyttig lesning, og gå gjennom disse tekstebakemeldingene for å finne ut om du treffer på innholdet eller ikke. Så et veldig viktig spørsmål, det går på den opplevde læringsutbytte, altså i hvilken grad er modulen relevant, eller oppfattes modulen relevant av studenten. Og som du ser her så har vi spørt modul for modul i dette kurset. Og første, ikke til å ha læring. Ja, relativt populær den, de lærer mye av den. Eh, ikke så mye høyere og på svært godt fornøyd, men veldig mange er fornøyd. Så går vi videre, vi ser på sammensatte tekster, og her går det virkelig opp i forhold til at flere er svært godt fornøyde med denne modulen, faktisk. Og dette ser vi også gjenfeiler seg videre her i digital dømmekraft, tydeligvis en modul vi har truffet med. Klasseledelse, like sånn, med at vi har høye svareprosenter på både fornøyd og Svært godt fornøyd, og det sporer vi også i vurdering for læringsmodulen. Og når vi kommer til Flipp klaserom, så kommer vi på første gang til at søylen med svært godt fornøyd og svært godt læringsutbytte er den høyeste. Så hvis jeg skulle sitte og tolke här her, så er det jo kanskje denne, disse første modulene som vi faktisk må titte mest på, og kanskje den første IKT og læring, for der er ikke studentene like fornøyde så er det jo sånn at det er ikke alt pensum det går an å gjøre like spennende og like nysgjerrig, men vi bør prøve å tilstrebe oss for dette. I og med at vi bruker mye video, så har vi stilt studentene spørsmål om hvordan de oppfatter bruk av video som læringsressurs i studiet, og som vi ser så er studentene svært godt fornøyd med det. 71 prosent er svært godt fornøyd, og 24,8 prosent er fornøyd. Så det vil si at vi har en en 678 som som ligger här og som ikke är då helt uh, toppnotch nöjd men uh, vi ser ju här att video i vart fall detta kurser fungerer väldigt gott for våra studenter. Så har vi har spört om hur de föller till bakemelding och vägledning är i förhållande till de två plattformarna vi brukar här, nämligen Facebook och Canvas och de fördelar sig relativt likt og det er sånn gausskurve fornøyd med begge deler. Sannsynligvis fordi at ikke alle som bruker dette på at vi får tilbakemeldingen som er såpass delt her. For vi har nemlig også spørt studentene om hvor mye de deltar i disse diskusjonene, og vi ser at et stort flertall av studentene i svært lite grad, eller liten grad, deltar selv i diskusjonene. Men det vi vet fra annen forskning, er at veldig mange studenter faktisk leser det som blir postet av andre. I dette studiet har vi en videoveiledningstjeneste 25 timer i uka. Det vi kan lese ut av tallet på detta er jo at de som bruker det er ganske så fornøyde. Men vi kan også lese at tre fjerde deler, eller en tredjedel av studentene faktisk ikke bruker tjenesten. Vi har spurt studentene litt om arbeidsvaner, og her ser vi at de fleste nettstudentene våre, de jobber mest alene. Men vi ser også at 37 prosent jobber sammen med andre kursseltagere. Og noen bruker faglæreren selvfølgelig i stor grad som ressurs, eller faktisk private venner eller kollegaer når de skal studere dette studiet. Og hvis vi ser nederst her nå, så er jo dette her en veldig viktig spørsmål i et nettkurs. I vilken grad har informasjonen i modulene vært gode nok til at du kunne jobbe selvstendig? Og detta er jo femfunnholdt. här har vi 80% av studentene våre som sier at det går veldig grejt å studere på egen egenhånd med det kursinnholdet som denne mooc har. Så ser vi at hele 16% de er jo da på i noen grad. Og så har vi kun cirka to prosent som sier at nei, dette her funker ikke for mig å studere på denna måten. Vi bruker jo mye multiple choice i våre nettkurs, både underveis, men også på slutten. Og her ser dere forskjellen på de to. Og studentene sier at de har et ganske stort læringsutbytte, både av å bruke de multiple choice som er underveis, men ikke minst, den som vi har som sluttvurdering i hver enkelt modul. Og det er vi egentlig litt overrasket over, for det er det er jo en formell greie som vi på en måte pålegger studentene våre. På disse spørsmålene har vi prøvd å kartlegge hva studentene syns om vurderingsformen. Her har vi for eksempel egenvurdering i 18 her, som hva studentene syns om och ha oppgave, der de faktisk retter oppgaven selv. Og så har vi spurt dem om hva de syns om hvordan det er å ha medstudentvurdering. Det at man først leverer en oppgave og så skal man gi tilbakemelding på to studenters oppgaver basert på vurderingskriterier. I dette studiet så har vi prøvd ut videotilbakemelding, både at faglærere gir videotilbakemelding på oppgavene, men også at studentene gir videotilbakemeldinger på hverandre på peer review oppgaver. Og på, eh, som dere ser ut av disse statistikkene, så er det sånn at de mener att det er en god læringseffekt, og de er fornøyde med å få og gi videotilbakemeldinger. For ordenskyld, den nederste her er jo mer fornøyde de er, jo lengre til høyre de kommer. Så dette med videotilbakemelding, det er noe som våre studenter setter pris på, både å gi og få. Men en spennende observasjon her er jo at studentene syns det er bedre å gi det enn å få tilbake, for de mener at de lærte mer av å få enn den de fikk tilbake selv. Så generelt så kan man si at studentene sin egen tilbakemelding høyere enn den man mottok fra en annen student. Så har vi valt å evoluere eksamensoppgaver, og vi har to eksamensoppgaver. Den første det er sammensatte tekster, og her er studentenes svar på hvordan de opplever den eksamensoppgaven. Og hvis vi får negativ tilbakemeldinger her, så må vi på en måte bearbeide eksamensoppgaven, så man på en måte treffer flere studenter bedre. Og her bruker vi ofte kommentarfeltet där de får lov til å skrive mer in. Og som vi ser, hvis vi går ned på den neste eksamen, så har vi omtrent tilsvarende tilbakemelding i forhold til den andre store eksamen i dette studiet, i forhold til Flip Classroom. Og dette studiet er kanskje litt, litt spesielt, for vi bruker noe som vi kaller for refleksjonsvideoer. At studenten lager et produkt, og så lager den inn til ti minuters refleksjonsvideo. Og som du kan se av tallet, så er studentene ganske fornøyd med å bruke denne eksamensformen. Og det kommer kanskje enda tydeligere fram når vi spør studentene vad de kunne, hvis de kunne velge selv ved examen. eksamen, så er det faktisk sånn at 80 prosent av studentene, de mener jo det å lage produkt og en refleksjonsvideo er det de ønsker som sin neste examensform. I dette studie har vi fiksert på universell utforming og tilgjengeliggjort pensum både som lydbøker og som e-bøker. Og det vi kan trekke ut av evalueringen her, det er cirka at en tredjedere av studentene benytter muligheten når dette er tilgjengelig. Og nå har jeg hoppet over til studie IKT-MUK, og jeg skal ikke gå gjennom så nøye de spørsmålene som er i dette studiet, for det er veldig mye av de samme spørsmålene. Jeg skal gå gjennom noen av de spesifikke spørsmålene som vi har valgt å gjøre annerledes i dette studiet, i studiet kontra det andre. Som vi ser her, så er studentene litt mer fornøyde med dette studie enn det forrige, men de har omtrent en samma arbeidsbelastningen per uke som vi så i det andre studiet kanskje. Litt mer arbeid per uke her enn i IKT-PEDMUK. Her har vi også tittet litt på hvordan studentene studerer. Vi ser at halvparten har en kontorplass där de kan studere hjemme, men vi ser også at en tredjedel av studentene faktisk ikke har en egen dedikert kontorplass som må sitte studere i ferdelsarealer med de utfordringene det kan være knyttet mot. Og vi har også spurt dem om når på døgnet de studerer. Dette har jo noe med når vi skal satse på veiledning for exempel. Her ser vi at cirka to tredjedeler av studentene de studerer på kveldstid, mens en del omtrent studerer på dagtid. Det er så godt som ingen som studerer på natta. Og här har vi også, som i den forrige uken, gått gjennom i forhold til læringsutbytte per modul. I dette så har vi ti moduler, och som du ser bortover her, så kan vi gå gjennom og se på hvordan studentens opplevde læringsutbytte av de forskjellige modulene er. Og som jeg sa i tidligere evaluering her, så er det sånn, jo høyere grad av tilfredshet i forhold til hvor mye de har lært, jo mindre sannsynligheten er det for at vi er den vi velger å revidere i første omgang. Men her ser vi jo for exempel her er det et par av de siste modulene som jeg ikke er så fornøyd med, som noen av de første. Her har vi også et par som vi kanske bør begynne å titte litt på, fordi at graden av svært godt fornøyde studenter er lavere på disse modulene. Og dette bruker vi som en dig, for å revidere innhold. Og vi vil bruke selvfølgelig også de skriftlige tilbakemeldingene som vi får på frisvars spørsmålene fra studentene. Også her har vi spørt studentene i hvilken stor grad de er fornøyde med bruk av video som læringsressurs, så her er studentene enda mer fornøyde. Vi har 80 prosent fornøyde, og 16,9 på fornøyd her. Så vi er veldig fornøyde studenter på video, det stilte vi jo i pedmuken også. Men her er vi også sittet spørsmål om hva de syns om lengde. Og 87 av studentene sier at de er fornøyde med den lengden de har fått servert i kurset. Men så spør vi videre i Hva er den ideelle lengden for deg? Og her ser vi at det er ganske likt mellom 5-6 minutter og 7-10 ti minutter i forhold til hva studentene svarer på hva de mener er ideell lengde på undervisningsvideoer. Og det siste spørsmålet jeg vil trekke fram fra vurderingen på IK det er spørsmålet om i studiet har du fått fortløpende retning og vurdering av oppgavene, vilken grad har rast tilbakemelding bidratt til din motivasjon for å gjennomføre studiet? Og her er det snack om at det har gått maks et, et døgn eller to før de har fått tilbakemelding på oppgavene, og dette med få rast tilbakemelding, det får jo en veldig indikator på her, at 90 prosent av studentene sier at dette er veldig, veldig viktig for motivasjonen deres og gjennomføringsgraden på studiet. Så dette med rask feedback, det får vi en støtte for, er viktig i denne studentbesvarelsen her. Og det er en praksis vi har, og der er det en bekreftelse på at den praksisen bør vi videreføre for å fortsette å ha fornøyde studenter. Og helt til slutt her har vi bett studentene å komme med en kommentar til studiet ris og ros om studieinnholdet. Og vi har i tillegg stilt et spørsmål bon, her om studentene vil anbefale studiet til andre. Og det er en veldig god indikasjon på at det er godt fungerende studier når 95 prosent av studentene sier at de vil anbefale dette studiet til kollegaer og venner. Og å lese gjennom denne tilbakemeldingene er det mye læring i forhold til hva som bør revideres. Noen ganger får du skikkelig skjenn, andre ganger så er det koselig lesing og på hvert fall så får den en pointering av vad som kan bli bedre, så vad du bør ta tak i når du skal redigere studie. Under denne filmen så ligger link til disse to student som jeg har brukt i denne filmen. Jeg har nemlig en praksis der jeg alltid gir ut hele student-evalueringene til studentene. Unntaken er hvis det er noe skikanering av enkeltstudenter eller enkeltlærere, da må dette revideres før jeg tilgjengeliggjør det for andre. Men som så er det at alt evaluering skal tilgjengeliggjøres for studentene også i etterkamp, og ikke bare at lærere slår seg på skuldre og sier at dette er et kjempebra studie, uten å kunne vise til statistik som faktisk begrunner et svikt utsagn.